Спинне, щось його спиняє над прірвою у життя, хоч в житті нічого справедливого немає, і так він їм дошкульно шкутильгає на задньому дворі лікарні без кінцівки, мов кінцівки й не буває ні це поле без чудес. Яке від крові навіть ніде стати Ногою, що не тямить, що відтята Занесена в нудний війни реєстр, Де руки, ноги, очі, лиця, трупи Відторгнутої, як кров не тої групи Бо група вся розкидана в житах він їх збирає, лише зімкне повіки. Жінки приносять їжу, одяг, ліки і зазвичкою сідають у ногах.